طبعًا يكون كثير من الناس قالوا لي نبغى أن يعني نصلح جوجل يعني في أشياء في في جوجل مثل نفتح جوجل يعني نلاقي إن جوجل في أشياء يعني بدأ يعلق كده أنت لا الحل الوحيد وهنا نروح أول شيء على على الجوجل الذي نبغى لأنه يعني فيه كل حاجة أوكي تذكره على بس أوكي نسحب الملف ثم نقوم بالضغط عليه ونروح على كلمة كلمة كلمة جسمها اسمها دقيقة جسمها جسمها جسمها جسمها جسمها جسمها جسمها جسمها جسمها جسمها جسمها جسمها جسمها ثم نقوم بعدين نقوم بالذهاب إلى setup match matches ثم نحذف نعمل كترل اي على الشاشة اي ثم نعمل دلت Delete والله كذا بدأ يحذف الملفات التي تعلق على الجوجل. والآن نروح على واحد واحد سي بعدين ننزل تحت إلى Helper هذه نضغط عليها كذا. نضغط عليها مرتين وبعدين آه نرجع آه نبدا نحذف هذا وهذا نضغط لما عليه مرتين اوكي نحذفه وكذا نرجع للان جوجل لجوجل وكذا الان آه ما بيعلق ابدا والان الحين هو على سرعة الكمبيوتر بكل شيء. أتمنى الفيديو لا تنسوا